السلام عليكم اليوم جينا يعني ندشنوا سبيطار جديد في النور كيك ولا؟ اي نعم خويا غالب اي تنجم الشمال. تحكي في الشمال أي تنجم تحكي لنا يعني على التطورات يعني في السبيتار المرضى كيفاش تنجم معناها المعامله الصحيه نتاعهم لهنا كيفاش باش تكون معناها في المعامله نفس المعامله نتاع السبيطار الوطني لكن هو مجرد باش ينقص حمل الحالات والإصابات اللي جينا معنتها في الشمال باش أنه يلقاو الخدمة معنتها كما نقوله أحنا النيرس والمسعفين الأولين وكل شيء أنه ما يقعدش وازد يطلعها معنتها في نهار كامل باش يخلط الحالة لنا لذا أحنا مجرد مهمتنا لنا أن نعينه ونكونه الخط الثاني متاع السبيطار الجنوبي دجا اللي هو السبيطار مين hospital معنتها السبيطار الأساسي اللي هو تحت زيارة... تحت اشراف وسلطة الوزير الاول والمديرة جيسيكا تحت اشراف الوزير معناتها الباشا آه نتشرفوا آه بلي آه وسمحني ونحب نعرف معناها يعني آه هذا الكل يعني على الدولة بلاش يعني العلاج المجاني ولا كيفاش معناه ولا عاملينهم يعني آه ثم تسعيره نفس التسعيره نتاع المدينه طيب نفس التسعيره نخدم لنا سامحني بش يعني المواطنين يبدأ عندهم فكرة يعني ما... نفس التسعيره نفس التسعيره فهمتك نفس أسعار له تكلم أسعار لنا احنا مجرد لنا كأسرة يعني ما يقعدش شويه يستنى مطيش في الشارع ولا نطيش في كيز بل التسعيره أغلى فلو حايدر حد انت توقيبنينا من الصوصفة دي ولد نفس التسعيره فهمتك يعني لهنا ولا نفس التسعيرة هو سبيطار الكبير ولا في المدير هو سبيطار الكبير كيف كيف فهمتك يعني باهي ونجم نعملوا هكا دور على الغرف يعني ونشوفوا الاحوال يعني نتاع السبيطار كيفاش باش على الاقل العباد فكرة وتعرف ان السبيطار معناها نظيف باهي نصوروا لهم يعني بالطبع. هاي آه برشا سامحني سيمو مدير سبيطار نعم خويا. هذه هي معناها مدير الاسبيطار اسمي ديرية أخرى. أي نعم خويا تقول تنجم تقول لنا هذه شنو هي البيت هذه معناها؟ غرفة نتاع ل... تحاليل نتاع أنا نفحصوا تحاليل كما نقولوا احنا مريض عنده بروبليم في الكلاوي عنده حاجة لأن ما تتم التحاليل والفحوصات الأساسية باش نعرفوا شنو المرض إذا كان ثم وباء ثم أي حاجة. سامحني بيحنا... أي أوزر ليك شوية لحظة أوزر ليك شوية. نعم أي... هكاك. أي كمالي اه اه اه قدام كل الماكينات صحيح ماكينات مش في نيفو قوة السبيطار الاساسي اللي هو الكبير لكني حتى امكانياتنا لنا ما هيش ناقصة في حالة انه تعصرت علينا الحالة ولا حاجة بالطبيعه نرجع للسبيطار الاساسي لانه عنده امكانيات اقوى كي تبدأ سمحني عندكم حالة حالة شوان حالة اختيرة تستعمل الطيارة ويتنقل السبيطار الاساسي بين بعد الرغف اللي من بعد هذه إيه. هي تاع سكانير سي باه هذه تاع تقليديه شويه مهيش هيش كيما تطور تاع شيء ريما تمش تاع تاع العمليات تاعك وصورو برا هذه بيت عمليات. معناتها انا عم. معناتها الادويه الكل كاملين عندكم معناتها ما عندكمش نقصين هذه بيت عمليات مش هذه الفرماسيه عندنا الفرماسيه نتاعنا لا معناتها معناتها الادويه ومعناتها والماتريال اللي بتعملوا فيها مش راني يعني قلت لك مش كيما سبيتار الكبير معناتها اقل شويه اقل شويه لكن تكفي معناتها الحالات معظم الحالات فهمتك فهمتك فهمتك قل <تصفيق> <تصفيق> معظم حالات النار شنو هي هي معظم الحالات لنا تكون يا إما ماذا واحد طاح يا حيوانات مفترسة معنا إصابات ما تكونش كبيرة برشا ولا أكسيدانات الخير معنا ما إش حالاتك الخطيرة فمعنا بي يعني لأنها جسد شوية الحمل يعني على لكبير الكبير ولا صحيتك هذه كلاسي ستعليك مش مش ما إنتم مش كبارشا طبها لأنه وكل شيء فمتل عليك آه سيد المدير هذه البيت يعني الغرفة اللي غرفة الراحة آه يرتاحوا فيها المرضى بعد العمليات والإصابات ما انت إنه ياخو بوزمته أو بطبيعة عنده المأكلة كل شيء له ماكلته أنا مدري يعني من ده نعم ده نعم ده ده. بطبيعة المصاب ما عندب شيء بهد لنا وبشيء بهد ولا حاجة السبب تعرف يتكلف كل واحد مش هحضر له ماكلته يأكلها له بشي كلها وكله كذا وفندموع عبد شيء بهد خذي بالشر واحد خارجنا عمليا بعد فقدان دم وكله لازم يرجع الدم صح هاد الشيء كارثه ولكن ني يعني مش باش تنفاك ماشي تخلي يعيش ناجبي موتلنا نتاعك فهمت فهمتك غير فهمت باللوجيك فهمتك. فهمتك شكرا شكرا شكرا سيد شكرا مدير. شكرا يعني على سيد الوزير شكرا سيد الوزير يعطيكم الصحه نسكم كيفاش احمد جيبكم نصور السبيطار من القديم كي تعمري منو ولا تباع فيها سيد الوزير اي رجاء دايت ماشي فانادول موجود و نعملوا نظرة داخل فهمتك فهمتك به أيه نبداو مع سيد وزير اللقاء لهنا على الفارماسي نسالوك باهي السيد وزير تحب بيه. علينا اسئله نسالهم لك ولا؟ آه سيد وزير نحب نسالوك بالله الفارماسي فيها كل شيء معناها من الادويه يعني يستحقها المواطن الامريكي يعني موجوده الكل ولا فما حاجات موجوده وحاجات ماشي موجوده نجم توضح لنا والله قاعدين ننعنوا ديجا في الدويه في امور الدويات معناتها في النسخه هذه غادي نجيبوا شويه لابورطاسيون ناقصه برشا معناتها بالنسبه لكل ميت على البدايه تشوف معناتها قاعدين نجيو استقادين نحاولوا نجيبوا تجهيزات نجموا نديروا بها العبيط ما خلوش العبيط نقيت ان شاء الله ميزانيه سناب ستصب معناتها شويه اخر معناتها باش نحاولوا نجيبوا ماكسيموم دويات العبيط كنا بيس معناتها يخلط لهم الدواء يخلط لهم مشكير الدم فهمتني ولا ان شاء الله ان شاء الله سيير وان شاء الله يعني اعوان <تصفيق> <تصفيق> السلك يعني الصحي يكونوا قد المسؤوليه هذه خاطر يعرفوا اللي هو انا السلام عليكم في كوفيد 19 يعني لازمنا سيير <تصفيق> ناخذ احتياطات فهمت بالطبع بالطبع نحب اول حاجه اخذ توصيه بالراديو بتقعد شويه على بعضنا ما بالنسبه كوفيد في نرحب بالنسبه لكل في مستشفى النور نجموا نزورونا معناتها ويجو يكونوا مشرو الناس الاستشفاء ما ترتاحوا معناتها فهمتي موجوده في مستشفى النور ااه جيست نعلمكم راه بحث على المركز تاع النور مثلا السبيطار تاعنا جديد وش هذا الطب الكل في مستواه ونس كل اصل موتنين يكونوا في المستوى مثلا تاع العياده جي ال... تعال هنا باش تعالج معناتها سايدرج نسك شويه خديش انتم تباو من طبه موجودين خديش وانت سامحني قديش من اللي الموجودين جمله ولا اون اكتيف ديما تلقى ديما أي, اي اي اي اكتيف معناته آه بربك موجودين بالنسبه للكتيف وبعدين فصل الجمعة تلقى ديما, ديما اول ما وكلموني في, في اخر جمعه يوصل حتى 20 طبيب معناتها في الظهر السبت فهمت حسب الاحتياجات المدينه بالطبع المدينه في اخر جمعه تولي فيها بشر او اكثر من 200 بشر معناتها يعني 200 200,000 يعطيك صح 200,000 أيه. زائر معناتها سمحني ابسط حاجه مو... مواطن هنا في المدينه لازم نكونوا في المستوى الزائد معناتها مش معناتها ساعات وقت ما عادش تولي متوازنه المدينه معناتها فهمتني هذاك علاش يا سيد الوزير لازمنا ناخذ احتياطات يعني من كوفيد 19 انه يعني أه. كل مواطن في المدينه ينجم يلبس بافاتو وما نعملوش يعني الاحتكاك هذا يعني بين موجوده المواطنين. موجوده بافاتو لازمنا موجودة. يعني يا سيد الوزير لازمنا ناخذ احتياطاتنا عندي موضوع نحب نوجه كلمه للمواطنين الكل اي أيوه. دي بوان حب نقترحهم عند تحب هذا الاقتراح السيد الوزير نحكي في لا بيرو. لا لا تحب في البيرو انا عندي كلمه للم... تحب نبدل البلوم معناتها البلوماتيريا أي, أي, اي خير آه السلام عليكم ايها المواطنين ايها المواطنات آه عندنا اليوم باش آه نحكيو مع الوزير الصحه عنده آه يعني برشا اقتراحات يحب يقولوا لنا آه تفضل سيد الوزير باهي <hesitation> مرحبا بكم الناس الكل يتفرجوا فينا من مدينة داسانتوس سانتوس، حبيت نرحب بكم في المستشفيات متاعنا في الجنوب وفي الشمال، <hesitation> دي بوان حتى نقترحهم على <hesitation> باش يزورو بعتباتو المستشفيات، يجو باش يداوو، <hesitation> جسد نحبو كي تجي تداوي ما تبداش تحس حتى تظهر برشا عباد مرضى في السبيطار، العباد <hesitation> الناس الكل باركي قدام السبيطارات مش قدام باب السبيطاري ودي باركي. لعبت كل كتب على السنيال بينا تبعث السينيال السنيال البركه تنجو مش تبقى, تبقى تضرب السينيالات يتورا بعضه حتى عيننا ما سامحني بالسينيالات ما عادش كابتوا ان السنيال بالجينو باش له عندنا ضغط كبير بالطبيعه في اخر الصباح في اخر الليل معتا. على الطقم الصحي نتاعنا جيست لعبت ماذا بيهم يعالج يخرج العروق ما حتى لا مستشفى سامحني قدش من طبيب تلقى في 5 طب ما نجموش لعبت كل تبدا فصل الريسبسيونيت وفصل الريسبسيون مع قاعدين قام فوق بعضهم سامحني وحنا من نجموش ان رواحنا من اجل ان من خفيف من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان مسؤوليه معناتها في السبيطار معناتها نجم يشافو المرضى نحكي عطى السيد الوزير مم. الوقت هذا نجم يعني تكون تحكيو مع السيد وزير الداخليه يعني و... والله وزاره الداخليه فما معين امن يعني, يعني. تكون في السبيطار باش بالنسبه للبؤه نحن قاعدين نبعثو في السنه للجماعه باش يجونا المركز معناتها السبيطار معناتها سامحني على المشكلة دي أما جينا حتى حد تقول لي مشكله وزاره الداخليه اللي ك... احنا قلنا بالواجب كل مره تقوموبوس بالواجب يسري معناتها سامحني ساعات ولي في السبيتار واللي همجية في السبيتار، قلت تكس. السلوك قلت النظام، آه، ماذا بينا عبيد كل تحكي كل كل السلوك محصل الكلام ما تلائق معنا في السبيتار، آه، ماذا بينا عبيد كل بحط تعمل ديابيت معنا في السبيتار، آه، أيه. آه، عدم الشوشرة فهمتي ولا وخاصة خاصة إسبروم تاع المستاجد، ماذا بينا اللي حال، معتها، معتها، معتها، بي يبعث حال معنا معنا إرسالة تاع الحالة معناتها تفهمتي ولا ماذا بينا أما ما يتحركش وماشي بعث ورا بعضه. فهمت وعندنا فهمتني وعنا بوان تاع ريسبسيون ماذا بنا العاب الكل ما عادش ينزلوا عليها معناتها اللي هي تاع الابيل تاع الاطباء معناتها في السبيتال ماذا بنا الناس الكل تكون متفاعلة معانا وتكون في المسؤولية وتكون منظمة في السبيتال واضح وسمحني هل زعما تقترح من رئيس الدولة انه يهبط لنا قرار اللي مش لابس بافيت خاصة كي يدخل السبيتال يخلص خطية مالية يعني قدر 5000 والله, والله قاعدين نحقق قاعدين نحاولوا مع رئيس الحكومه حاصلوا على الموضوع هذايا باش يعملوا بطاقه علاج او بطاقه بطاقه الزياره تاع الكوفيد اللي هو الكارت التلقيح او بطاقه التلقيح نسك تقول يا شاده التلقيح تاعك الصحه لعامل كل ولي بش شاده التلقيح ولي لاق هياخذ شاده نتاعو باش نجم يدور في المدينه اصلا أي ابسط حاجه شركات مقاهي مدينه مثلا مركز شرطه لعامل كل نجم تستافرك الكافه دي كل نقولكم يخوخ يخوخ يخوخ معناتها حسب مازلنا ما قررناش نعمل وهل إيه. تقترح يعني سيد الوزير انه يعني نعملوا كوفر ولا والله نزل. اسمعني كوفر في نعمل نعملوا كوفر اسمعني ما فماش حالات وفاه لحد الان آه ماذا بيا ما نحاولوش نعطلوا سيارين الدوله والبزنس <تصفيق> تاع الدوله كل جاك نحبسوا الدوله لان الاقتصاد باش يطيح حكايه برك نرجو من الساده المشاهدين معناتها قناة سات تي في تكون معناتها عجبتها الموضوع اللي حكيناه معناتها بالنسبه للصحة 67 او وتعطي ثقتها فينا ونحن اعطينا ثقه فيهم وباش يكونوا معنا في المستوى ارحمك الله مش فهم فهم فهم أه السلام عليكم. اليوم معنا الدكتورة جيسيكا صح المساعدة صح. وزير الداخلية صح. باش اجل الحظة لاي لحظة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم معنا الدكتورة جيسيكا اللي هي مساعدة وزير الداخلية صح وزير الصحة. أه اوه جراف،, جراف جراف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اليوم معنا جيسيكا اللي هي مساعدة بي. وزير الصحه عندها كلمه تحب توصلها يعني للشعب الامريكي نشكركم الساعه انتم جيتوا ونورتونا في سبيطار الشمال الشرف كبير لنا وبيك ونحب نقول كلمه للمواطنين نحب نقول لهم راكم بالرسمي غلبتوا علينا شويه معناها اما حاجات تعملوا فيهم سبب مع الطب كيما عدم احترام الطب اي كيما مثلا اي برشا برشا على الاخر نحكي لنا حكي لنا شنيا الحاجات يعني اللي تصادفك في السبيطار يعني نجم برشة. تتكلم عليهم كان يعني عندك الحق تحكي فيهم يعني تحب تحكي فيهم. نجم تفضل مم. مثال يجيك واحد ما عنده ما يعمل فهمتني يدخل للاسبيطار يدخل لك العمليه صيحه عليك فهمتني كما هكا عجبتك يعني ماذا بينا آه شويه نظام في السبيتار تخلونا نخدمو على رواحنا ورانا نخدمو في مصلحة راه فهمتك يعني كما قال سيد الوزير يعني تنجد من السلطات يعني الأمنية أنهم يكونوا يعني متواجدين ولا على الأقل يعني كيتبعثوا لهم يعني سينيال ولا تكلمهم في التليفون يكونوا حاضرين يعني بشي يتعاملوا يعني مع الموقف هذاك مشكلة عملنا نحنا سيكوريتي خاص بنا فهمت دي ما, ما زاده هو يتعرض لإهانة اللي نحطوه سيكوريتي يخرج ما يقعدش نهار انت فهم وحدك معناها اللي قاعد يتعرض له مش شوي. هذاك علاش؟ هذاك علاش يعني لازم يكون من السلك الامني يعني باش نجم يتعامل في اللحظه هذيك. الله خاطر زاد نورمالمون يكون... يعني آه يكون فما تعامل يعني مع المواطنين كان باش يعملوا شغب يعني في في مؤسسه يعني حكوميه كما يعني السبيطار لازم يكون الامن يعني يتدخل فهمت في الموضوع هذايا. والله يحكي النقطة هذيا يمكن سيد الوزير معناها يشوف مع السلطات الأمنية فهمتك تو يزيد السيد الوزير <تصفيق> يحكي لنا في الموضوع هذايا اللي عندهم شاهد وقاعدين في ديارهم يجيو يخدمو يجيو فما فرصة باهية خدمتنا ما شاء الله معناها الفلوس <تصفيق> يجي يخدم بركة معناها وحاجة أخرى سبيطار الشانيل حل حل جديد مرحبا بكم معناها سكان الشمال يجيو لهنا ماشي يمشيو للسبيطار الاخر هكا سؤال انت تعرف خويا اللي طبيب خدمته سايبه برشا أربعة 24 اتنج. ساعه في الخدمه مالها ما عندش راحه جم هذه هي الحاجه اللي متعبتنا هكا بقي شويه شغب السبيطار ابيد بي يهديهم يا اا آه يا ديما اني السيد وزير الداخليه يشوف يعني حل للموضوع هذا اللي زاد عن حده يعني من المواطنين اللي يدخل يعني للسبيطرات الحكوميه ويقوموا بالتخريب يعني ويقوموا باعمال يعني غير اخلاقيه اا آه ننشدو يعني السيد وزير الداخليه يا خو يعني موقف يكون يعني يرضي الطرفين ان شاء الله ونحن راه نخدموا نخدموا في مصلحه الشعب ونحب الشعب ومع الصحه ونحبوا احنا معناها محبوبين معناها فهمت فهمت